Шахісту в масках кожному надавалось по 15 хвилин на усю партію. У таких умовах відбувалися змагання шахів 21-х спортивних ігор серед студентів закладів фахової передвищої освіти. Першу гру з перемогою на цьому турнірі завершив студент-технолого-економічного коледжу Артем Гладковський. Говорить, під час гри вдалося опанувати власні переживання та виграти опонента. «Це моя перша така гра. Я ніколи ще не грав з годинником і для мене це було трохи зволновано, але я зміг і мені дуже подобається грати. Мене вчив дідусь, батько, ну і дуже часто я грав у на сайтах. І там вже навчився. Також у першій грі здобув перемогу студент Миколаївського фахового коледжу транспортної інфраструктури Іван Дідух. Я чого-то чекав бо багато граю до телефонів вдома, у мене младші братья, з ними займаюся, тіпа. і в школі можу обучати. Там, у мене медаль є медаль, я чекав побіду. Розвитую потрапити в тройку. В в тому году, ні, попаза прошлому до четверту взяли чи п'яту, в ціну очікуємо третя, друге, вперше. Ну лучше перше. У першій групі на змагання шахів брали участь сім закладів міста: це Миколаївський будівельний фаховий коледж, Базовий медичний фаховий, технолого економічний коледж, Фаховий коледж економіки та харчових технологій, Коледж транспортної інфраструктури, Політехнічний фаховий коледж та коледж Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Викладач фізичного виховання Миколаївського фахового коледжу транспортної інфраструктури Іван Воробель говорить: "Їхній навчальний заклад вже брав участь у подібних заходах". Положення про змагання – три чоловіка приймає участь. Два юнака, одна дівчина. Мають базу, є хлопець, який займається в шахматному клубі один, другий і дівчина самоучки. Шахісти змагаються за коловою систему з визначення командних місць. За словами головного судді змагань Руслана Хамзіна, загалом у турнірі бере участь 21 студент. Команда проти команди зрівнюється, То команда змагається проти команди. Тобто такий командний дух існує, тому боротьба буде неабияка. Я думаю, що коли команда з командою грають, завжди якісь емоції виникають набагато більше, ніж коли індивідуальна боротьба. За перемогу команді надається два очки за нічю одне. За поразку – нуль очок. Але якщо у висновку якісь команди зрівняються в очках, то надається пріоритет тій команді, у котрій усі гравці набрали більше очок. За інформацією головної спеціалістки Миколаївського обласного відділення... ...комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України Олени Мошків... ...перше місце посіли учасники з будівельного фахового коледжу, друге з базового медичного... ...фахового коледжу, третє з політехнічного фахового коледжу. Усіх призерів нагородили грамотами та кубками. Олександр Гест, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.